Sigurður er þið, ég heiti Hákon. ég er tveggja barnafaðir í í og og gift hini Indrislögu Ragnar Heðirút Reynísótur. Eh að við, við tvo hraðsast stróka sem að fundar námi í í ég hef verið píratí í í, í, í tíma í raun ja eiga bara akkurat 4 ár núna frá því að frá því að voru síðast. Þá hérna þá manni eftir því að að hafa sitti heima og, og, og hlustað á á stjórnballamennina að talað og, og og þá var eitt mál sunnar sérstaklega sem var í deiglunum þá sem að sem að fór afskafla mikið í tögarnar á mér og, og ég tók þá ákvarinn að að hérna að þetta væri alu nú ég gæti ekki sitti lengur auðmundum og hlustað á og það og verið fúll og og og pirraður í sjómarpiði þanna ég ákvaði að álpast niður í hérna stöða pírata og og og hér hef ég svo gott sem verið síðan. ég hef mikinn áhuga eins, eins og eins allir pírata sem að, sem að byrja í þessu, þá þá hef ég mikinn áhuga á á stjörnbólmálum, samfélagsmálum og á svona hvað að segja, svona réttlætismálum, gagsagi og, og og sérlægi og líðræði og svona að valdefla fólk að komast þanna að fólk getir haft áhrif á á eigin eigin hægi í gegnum stjórnmálin og, og það er eitthvað sem að manni varfljóð ljósta væri opið fyrir hjá, hjá pýrötum sem að heillaði mann sérstaklega mikið og það má kannski segja að hérna að, að pýrata síðan sá flokku sem að gefur hverjum sem er hafið hann áhuga, hafið hann, hafið hann hugmynd þá getur hann komið pýrata byrði ekki um, um gráðu byrði ekki um fjölskyldu, byrði ekki um neitt nema bara þig og þínar hugmyndir og það er svona hvað er, þetta er vald eflandi að geta haft áhrif á samtímann og á framtíðina. Eh ég er að bjóða mér fram í í sveitarstjórnarkomst sem í Kópavogai núna. og það er það er mjög spennandi verkefni og eiginlega kannski allir sem að sem að hafa huga á þessu að að hérna fara út í þetta að geta sem sagt uh haft áhrif og nær sem líka. Uh, ég gera það kannski svona einna helstvegna þess að ég er mikil áhuga á eineltismálum uh, og ég sé þennan vettfangs sem sveitastjórnina sem sem, uh, sem líklega bestu leiðina til að koma og, og sjá hvort að við getum eitthvað gert sem stjórnmála til að hjálpa í þeim uh, ég er mikil uh, Spekulant, ég á mér fáar fastar pólitískar skoðanir, ég er opin fyrir öllu fyrir hugmyndum, eh, segir þó það alltaf að ég er bæðið jafnréttisinni og ég er, er líðræðisinni. Og, og, og það er í sjálflegið sér það eina sem að ég svona hendið föstum merkið mjög um á mig. Eh, kannski að lokum þálega mig bara að, að segja og bara ég er afskaplega þakklátum fyrir að hafa hérna að hafa möguleikan á að bjóða fram kraftan mína og ég vona að, að öllum gangi nú vel í brókjörnum sem fer í hönd og áfram píratar, takk fyrir mig.